Ahoj, vítejte v tvorení, nás baví. Dnes si vyrobíme tadyto krásnou kabotníčku. Budeme mě k výrobě potřebovat Dv, dva balení papíry, lepidlo, víč, víčko od krabičky, plavítko, fix, černou fixu, tušku, lepící pásku, nůžky, škudky a dvě, dvě baleny. Nejprve si, si vezmeme červený papír a vezmeme sedíčko, ho tam dáme tušku, obkouříme to jako jako půkru. A kruh, že tam necháme tušku. čelkyčku. Teďka si vezmeme pravítko a uděláme tady šále ruku, asi takhle nějak dlouhou čálku, no, a tady uděláme tapíčák. No, teď teď odlažíme. A vezme mě A tu, tu. A ty... A tak. Papír si odložíme a avejme si černou fixou. Černou fixou ji namalujeme obličej. Namalujeme ji i a já si odhodla, že ji udělám i dvázečky a náhledelník. Takže, teď si tu hlavu odložíme s fixou a imením si. Vezmeme si kapíl na no modrý a vezmeme si dvě balony. <coughs> Motáme si určitý kus a ten kus rozdělíme na pár částí. Pak se balonu odložíme a vezmeme si tu druhou. Zase si odměříme a vystihneme na několik částí. Odložíme bavlny a vezmeme se lepící pásku. Trošku, vystihneme trošku lepící pásky, dáme to na to a Máme to metafém. Teď si to uděláme ještě jednou. Ten konec, teďka. No, tam si trošku víc. No, je to takhle. A na Teďka tu druhou barvu, abychom neměli dvě stejné vedle sebe. Zase si odsíhnu trošku lepící pásky a snažíme se to dělat co nejvíc u sebe, aby tam ten krok pak, jakoby se to tam vešel do toho kroku. Stačí ještě pátě. zase si odstvihneme trošku samolepky, nalepíme to, zase si zase trošku bavlnej a odstvihneme se. Takhle ty věci zase a hlavu, jestli nám to tam půjde a vyzmeme si zase dlouhou bávadu. Zase se nemotáme a uděláme několik částí. Tři části. Třeba někdo dělat, čtyři, já dělám Tři, Barony se održíme, nejde to tady konec. jsem trošku větší ploužek. No, dám ho samou ploužku usilhnu. Vezmu teďka takhle no, to. No mu to vedle tý. A nevadí, když to nebude úplně stejně krátký, protože tenhle tomto pěkný. Že to není to tak moc krátký. Uh. Uděláme takhle. Zabavím už. Ale lepší. Uh. Uh. Uh. Takže dolepím tady ty cely, tak tam se lepíme tady. Zatím, dáme, bývá mi zbývá poslední kousínek. Tak, teď si vezmeme tady tu hlavu, otestujeme si to. Takhle si vezmeme lepidlo a pomažeme si celý. Lepidlem. A do opravy celou, aby tam pěkně držela. Až to budete mít pomazané, zaměřte si to a nalepte. Pak stačí jen už dodělat šaluhy a, a písek. Takhle uděláme písek. Vybavíme ho. Uděláme také lebičky, šaluhy. Zaděláme ten, ten takhlej. Je to máme vybavené, pálíme si zase zelenou. Tak to tady uděláme takhle. Rybíčka, on je rybíček, taká je rybíček. Jaký rybíček udělal by? Teď si vezmeme zelnou bavu, vybavíme je. Ty pak... Uděláme znovu, zase... Takhle uděláme ty rybičky. Teďka si vezmeme tady ty očka. Takhle je. Odlepíme, tak je odlepíme, vezmeme si jedno očko, vezmeme si lepidlo a teď je to nejzápadnější. Že to očko těme řebička. Tak si to nějak nedrží. To je to opravdu záda Takhle. Takže na to vezmeme tadyto lepido, čiže nám to teda nedrží. Tady tvojka se mně, jak se nějak nepovedlo. Já nemůžem takhle navíčko. Teď já Vezmu očičko, poslu malinko lepit hlavník. Zlepím ho. A takhle to bude vypadat, když bude tam celý obrázek hotový. Můžete hládat mámě, tatínkovi, nebo se ho třeba vystavit do pokojíčku. Tak ahoj!